tiridin tiridin tiridin tiridin tiridin tin tirururidin tirururidin tin tin tirururidin tirururidin tiridin tin tirurururidin tirurururidin tin tin tirurururidin Joo! Meidän työnkuvaan kuuluu myös tämän meidän liikkuvan nuorisotilan siisteydestä huolehtiminen, että pestään sitä kun ei ajeta ja pidetään niin kuin huolta. Tää että... vois nyt tauottaa. Tauottaa tänä päivänä. Et sä voi tulla niinku toimia. Meillä on tämmöinen niin bokka kuvaa meitä, tätä nauhoitetaan, et sä voi tähän niin kuin letkus kanssa riippumatta haltua. Tämä se letku siitä. Tämä ja... on just tämmöstä. Hei, hei, hei, hei! Älä, älä, Ei tule voi puolella eläinten. Siirretään se vaan pois. Mitä siellä käy vielä tommonen asia? No, kiipee nyt. Aina me sitten tota, välillä kans tätä auto me imuroidaan täällä sisätiloissa. Et täällä on tosi tilavat sisätilat, kun tää on matkailuauto. Täällä on ihan niinku varastointitilana meillä tää peräosa, missä normaalisti on sit suikkuu ja vessaa. Joku tota... no, yksityisyys sitten! come on!